તે મારું નામ ઈશિતા થાનકી હું શ્રી રામબા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદરમાં બી એડ સેમેસ્ટર ત્રણમાં અભ્યાસ કરું છું આઈઆઈટીના અભ્યાસક્રમ અંતર્ગત સીયુએસ થ્રી વિષયમાં સમાવેશી શિક્ષણ એકમ નંબર એક સમાવેશક શિક્ષણનો પરિચય તેમાં એક અંતર્ગત સમાવેશી શિક્ષણનો અર્થ સંકલ્પના અને જરૂરિયાતો વિષયની માહિતી આપીશ સમાવેશી શિક્ષણનો અર્થ સમાવેશી શિક્ષણનો અર્થ આ મુજબ જોઈ શકાય છે શાળાઓએ બધા બાળકોને તેમની શારીરિક બૌદ્ધિક સામાજિક ભાવનાત્મક ભાષાકીય કે અન્ય પરિસ્થિતિઓ હોવા છતાં સ્વીકાર કરવો પડશે જેમ અક્ષમ તથા મેઘાવી વિચારતા તથા કામકાજી બાળકો નિર્જન ક્ષેત્રના બાળકો વિશિષ્ટ સંસ્કૃતિના બાળકો તેમજ अन्य पछात के हासिया पर रहवावाडा ने रहा बामिलित करवाइए उपरोक्त व्याख्या पर थी, समावेशी शिक्षण अर्थ कर सकते कि बधा बाड़कों एक साथ एकज्ञ शिक्षा ग्रहण करे भले ते कोईपण विकलांगता के अक्षमता की पीड़ित हो कोईपण प्रकार की विकलांगता धरावता जरूरियात मुजब अभ्यासक्रम अनुकूलित कर शिक्षण पद्धतिओं में जरूरियात मुजब बदलाव करे वर्ग खंड बधा विद्यार्थी एक साथ शिक्षण प्राप्त करके समवेशी शिक्षण में विशिष्ट जरूरियात धरावता के विकलांग बान्य बाू में वु समय व्यतीत करे અર્થાત બધા વિદ્યાર્થીઓ પોતાની સામાન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો જ્યાં બધા વિદ્યાર્થીઓ સામાન્ય અને વિકલાંગ બંને એક સાથે અભ્યાસક્રમ અને સહઅભ્યાસી પ્રવૃત્તિઓ એક જ સ્થાને વર્ગખંડમાં પ્રાપ્ત કરે છે તેને સમાવેશી શિક્ષણ કહેવાય છે સમાવેશી શિક્ષણ બધા વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ સુધી પહોંચવાની તક પૂરી પાડે છે શિક્ષણ મેળવવા માટે અવરોધક બાબતોને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરે છે સમાવેશી શિક્ષણની વ્યાખ્યાઓ સમાવેશી શિક્ષણની કેટલીક વ્યાખ્યાઓ નીચે મુજબ આપેલ છે બાળકોને બધા કાર્યક્રમોમાં સહભાગી થવા કહે છે સમાવેશી શિક્ષણ એ સામાન્ય શિક્ષણની પ્રણાલી નથી પરંતુ તે વિકલાંગ બાળકો માટે સામાન્ય શિક્ષણ પ્રણાલીનો જ એક ભાગ शिक्षण एट विकलांगता धरावता विद्यार्थी शाला वर्गखंड एक साथ शिक्षण સમાવેશી શિક્ષણ એટલે વિકલાંગતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને પ્રાથમિક રીતે સમધારણ શિક્ષણ પ્રણાલીમાં મૂકવા આ વિદ્યાર્થીઓની જવાબદારી સમધારણ શાળાના વર્ગ શિક્ષકની હોય ઉપરાંત જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે આવા વિકલાંગતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓનો સંસાધન જેવી અલગ પ્રણાલીથી પણ કેટલીક માહિતીઓ પ્રાપ્ત કરે સમાવેશન એક પ્રક્રિયા છે જેમાં પ્રત્યેક શાળા बाकों ने शारीरिक समेगात्मक तथा शीखवा जरूरिया पूरी करने विस्तार करे समावेशन शिक्षण अर्थ थाय बढ़ा शीखवा वाला विकलांगता धरावता ने विकलांगता नहीं धरावता पूर्वशाला शालादायिक्षण स्थान पर योग्य रीते तथा सहायक सुविधाओं की एक भाई शे સમાવેશી શિક્ષણની સંકલ્પના આપણા સમાજમાં સૌ પ્રથમ અલગપણાની વિચારધારા પ્રવર્તમાન હતી એટલે કે સમાજમાં વિકલાંગો કે વંચિત જૂથની વ્યક્તિઓને મુખ્ય સમાજના પ્રવાહથી અલગ રાખવામાં આવતી હતી તેઓનું શિક્ષણ પણ સામાન્ય શિક્ષણથી અલગ કરીને વિશિષ્ટ શિક્ષણ પ્રણાલીથી આપવામાં આવતું હતું તેઓને સમાજના અંગ તરીકે સમજવામાં આવતા ન હતા સમય જતા સંકલનની વિચારધારા અમલમાં આવી સંકલનને એકીકરણ પણ કહેવાય છે જેમાં અલગ કરેલા જૂથને તેમના જૂથ સાથે રાખીને મુખ્ય સમાજના પ્રવાહમાં લઈ જવામાં આવે છે આનો અર્થ એ થયો કે વિકલાંગ કે વંચિત જૂથની વ્યક્તિઓને મુખ્ય સમાજમાં લઈ તો લીધા પરંતુ તેઓને તેમના જૂથ સાથે અલગ કરીને રાખવામાં આવ્યા આવા સંકલનથી કોઈ અસરકારક ફાયદો જોવા મળ્યો નહીં વળી સમજતી હતી અંતે સમાજમાં વિકલાંગતા પ્રત્યે જાગૃતતા વધવા લાગી સૌ વિકલાંગ બાળકોને કે વ્યક્તિઓને સ્વીકારવા તૈયાર થયા વિકલાંગ વ્યક્તિઓ પણ સમાજનું અભિન્ન અંગ છે એવું માનવા લાગ્યા સમાજમાં દરેકને સમાન તકો શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર રોજગારીની તકો તથા નાગરિકતાનું ગૌરવ મળવા લાગ્યા દરેક વર્ગ જાતિ આર્થિક દરજ્જો સંસ્કૃતિ ભાષાપ્રિય કક્ષા વગેરે સંદર્ભ એક સૂત્રતા આવવા લાગી આ વિચારધારાને સમાવેશી શિક્ષણ કહેવાય છે સમાવેશી શિક્ષણની સંકલ્પના એવું સ્પષ્ટ કરે છે કે વિશિષ્ટ શૈક્ષણિક સમયમાં સમાવેશી શિક્ષણ અને તેના સિદ્ધાંતનો વિસ્તૃત અભ્યાસ આજના શિક્ષણમાં જરૂરી બન્યો છે સમાવેશી શિક્ષણની જરૂરિયાતો શિક્ષણ એ પ્રત્યેક બાળકનો અધિકાર છે અને ઉપયોગી બનાવી શકે છે સમાવેશી શિક્ષણની કેટલીક જરૂરિયાતો નીચેના મુદ્દાઓ પરથી વધુ સ્પષ્ટ થાય છે નંબર એક ક્ષમતાઓનો વિકાસ બધા બાળકો અને યુવાનો ભલે તે કોઈ જાતિ ધર્મ સંપ્રદાયમાંથી સંબંધ રાખતા હોય કે યોગ્ય કે અયોગ્ય હોય પરંતુ તેઓને સફળ વિદ્યાર્થી આત્મવિશી આત્મવિશ્વાસી જવાબદાર નાગરિક બનાવવા પોતાની ક્ષમતાઓનો વિકાસ કરવા માટેની તક આપવી જોઈએ નંબર બે વ્યક્તિત્વનું સન્માન પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાની વિશેષતા ધરાવે છે જેથી તેમનું વ્યક્તિગત મહત્વ રહેલું છે પોતાના વર્ગખંડમાં અને શાળામાં એવું સકારાત્મક વાતાવરણ ઉભું કરવું જોઈએ કે ત્યાં તમામ પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓનો સ્વીકાર થાય વિદ્યાર્થીઓનો કોઈ ભેદભાવ ન થાય शिक्षण कोईप्रवृति में एक सामान तक उपलब्ध करवो दृष्टिकोण समावेशी शिक्षण मध्यम एक नवी शिक्षण प्रणाली उभरी કારણ કે તેમાં વિકલાંગ બાળકો અને શિક્ષણથી વંચિત રહેલા તમામ સમૂહના બાળકોને શિક્ષણ આપવાના હેતુથી દેશની શિક્ષણ વ્યવસ્થાને બદલવા માટે તક મળે છે નંબર છ માનસિક પ્રગતિ શિક્ષણમાં વિશી માનસિક જટિલતા મુખ્ય છે વિકલાંગ બાળકો પોતાને અન્ય સંધારણ બાળકોની તુલનાએ તુચ્છ સમજે સમાવેશી શિક્ષણની જરૂરિયાત રહેલી છે સામાજિક ગુણ સમાવેશી શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા વિકલાંગ બાળકો સમધારણ બાળકોની જેમ કેટલાક સામાજિક ગુણોને प्राप्त करे छे अथवा तो लाभ लेवेशी शिक्षण में विकलांग बान्य बाड़को, बाहर एकताजिकता नैतिक गुणों प्रेम सहानुभूति परस्पर सहयोग वगैरे जेह गुणों ने प्राप्त करे थैंक यू